Hej, jag heter Malin Botkonen och jag jobbar som skolporat i kommunen. Hej, jag heter Marianne West och jag arbetar som skoldirektör för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Varså stad. Som förälder så kan man kontakta elevvården när man önskar bolla och fundera kring sin barns utveckling, mående det finns ofta kanske någon oro kring barnet. Du har kanske märkt att barnet har dragit sig undan, är mera gråtmält, kanske har ont i magen när den ska till skolan eller något annat som, som oroar. Man ska kontakta elevvården genast man känner oro för sitt barn. Det är viktigt att kontakten sker oberoende om oron är stor eller om den är liten. Barnet kan också själv ta kontakt direkt till elevvården och det är bra att man som föräldrar har diskuterat hemma med barnen och, och kanske också säga till barnen att man har tagit kontakt till elevården. Till elevårdstjänsterna, om vi pratar om det, så räknas skolhälsovårdare, skolkurator och skolpsykolog. Och det är sådana här tjänster som elever har rätt till att få från elevården. Det elevårdande arbetet är ju någonting vi gör tillsammans med alla som jobbar i skolan. Skolorna har sina elevårdsmöten där också elevvårdspersonalen är med. Och de har också sina egna träffar väldigt bra kontakt med, med rektorerna, med lärarna. Och det finns för det mesta i skolorna. Och då pratar vi om att, att det finns något som heter generellt ledighetsarbete. Och det är allt förebyggande arbete vi gör tillsammans med skolpersonal. Det är när vi jobbar för välmående, för trygghet och trivsel. Att vi har lektioner och vi jobbar med planer och program. Sen det här individuella ledhälsoarbete. Där är ofta vi inom eleverstjänsterna inkopplade och, och, och jobbar kring det enskilda barnen och det enskilda familjerna.